atacuri devastatoare la adresa lui Teodor și George Maior. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, a lansat atacuri extrem de dure la adresa ministrului de externe, Teodor Melecanu, dar și la adresa ambasadorului României în SUA, George Maior. Domnule îi cere lui Melecanu să ia mesuri împotriva ambasadorului George Maior, din cauza sfidrii acestuia la adresa Parlamentului. <fie> Domnule Melecanu, vă mulumesc mult pentru ceva v inut de cuvânt. Sau? <fie> nu va inut. Anul trecut, în luna iunie, când i-am solicitat ministrului de externe o reachiefa de modul sfidtor în care distinsul George Maior a răspund la întrebările pe care i le-am adresat în cadrul Comisiei Sufrageria, domnul nu mi-a răspuns prompt, chiar pe pagina sa de Facebook. Asigurându-mi ce va avea o pozie oficial după votarea raportului final al Comisiei de Anchet. De atunci, a trecut aproape un an. Iar raportul final al Comisiei de Anchet a fost citit, de și votat în Parlament în luna ianuarie. Mulumesc pe această cale ministrului nostru de externe pentru faptul de a nu fi întreprins absolut nimic în ceea ce privetete distinsul domn Maior. Punct între timp, s-a aflat i ce domnul Maior a fost un mare semnatar de protocoale secrete între SRI, practic, toate instituțiile din Univers. Iată, deci, în un motiv pentru ca ministrul nostru de externe să îi solicite preedintelui României rechemarea ambasadorului Maior, adică să demareze un proces similar cu cel al revocrii distinsei sufrageriste covesi. Ei bine, domnul Meleca nu are absolut nici o reacție nici acum. Bravo, domnule ministru! Ne luptăm cu statul la paralel de abia mai putem să ne miceme prin casla la sfâritul zilei de epuizai ce suntem. <totipărători> În ceea ce privește prodigioasa activitate de dies sufragerista domnului George Maior, i-am solicitat ministrului de externe încă din luna ianuarie măsuri ferme imediate. În raportul final al Comisiei Sufrageria, scriam exacta a dat fiind probarea indubitabilă a întâlnirii care a avut loc acasă la Gabriel Oprea, în seara Turului 2 al alegerilor prezideniale din anul 2009, unde au participat procurorul general al României, doamna Laura Codroacovesi, actual procuror, efal direcției naționale anticorupie, directorul SRI domnul George Maior, actual ambasador al României în SUA, și adjunctul SREI domnul Florian Coldea, care predă în prezent la Academia SREI, Academia Națională de Informații, se impune sesizarea preedintelui României în cazul celor trei, sesizarea Serei în cazul domnilor Maior i-Coldea, sesizarea Ministrului Justiei în cazul doamnei Covesi, i sesizarea Ministrului de Externe în cazul domnului Maior, în vederea unei poziții oficiale a acestora cu privire la faptele extrem de grave care au rezultat în urma edinelor Comisiei Parlamentare de anchetă. Precum e în vederea dispunerii unor mesuri ferme cei ceea ce privete pe cei trei, doamna Covesi, domnul Maior și domnul Coltea. Procurorul FDNA, Procuror General al României în anul 2009. Doamna Laura Codroacovessi, afectează grav prin comportamentul său atât imaginea instituției pe care o conduce, cât imaginea justiției românei în ansamblul său. Ambasadorul României în SUA Director serei în anul 2009, afectează grav prin comportamentul său parteneriatul strategic cu sua imaginea României în lume. Florian Coldea, care actualmente pred la Academia Națională de Informații, prim adjunct serei în 2009, afectează grav prin comportamentul său imaginea serviciului român de informații. Tocmai de aceea, se impun cu necesitate-i celeritate pozionuri publice-i mesurii ferme din partea persoanelor responsabile sesizate. Altminteri, ar rezulta ce persoanele direct-responsabile ar accepta, contientii voluntar, ca independenta justiției, imaginea justiției în ansamblu său. Independența și imaginea Ministerului Public a direcției naționale anticorupție, independența și imaginea serviciului român de informații, precum și imaginea României pe plan extern se fie gravi greu remediabil afectate. Cum facem, domnule ministru Melecanu? În regul, faptul ce, atunci când se pune problema unor măsuri concrete împotriva stâlpilor noi security, unii dintre noi nu întreprind absolut nimic, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.